Hər zaman maraqlı məvzularla tamaşaçıların diqqətini cəlb etməyi bacaran kanal 13 bugün yenə maraqlı bir sualla paytasakillərinə müraciət edir. Sualımızsa belədir, bazlıq deyəndə ilk olaraq ağınıza nə gəlir? Və bizim ölkədə baz sözü biraz başqa mənalarda yozurlar. Amma keçmişdən bildiyimiz baz yiyib içən biri olandır. Yəni baz biri olan, yiyib içən biri, əylənən biri olub. Yəni bu şubar və o başqadır, naqıl baz o başqadır. Amma baz bildiğim qədər, yəni ki, e, bəz, siz nəyin baz nəyib, Bu ölkədə heç sən bazlı artıq. Bazlıq xaricə eylem, sizlə nələ çıxarək? Baz, baz olanda orada bazlıq eləyirəm. Ən çoxarda eylem? Bu ölkədə hələlələ olmaz. Yok, e, ki, im i̇mkan vermirlər, yoxsa elə biləm? Yox, məmaləq yoxdur bu ölkədə. Nə biləm, hələ, bazlı yəndə pis şeylər gəlirdi adamın. Məsələn? <gülüyor> Məsələn nə? Bazlı yəndə ən bilintisi bazlıq gəlir adamın fikrində. Eləyirsən, bazlıq. Yox Eləyirəm, eləyirəm, eləyirəm, Onda sən bas sayma olaraq nə bilətsin? Sayma olaraqlar <gülüyor> o kişilərə aittəqəmə elə gəlir <gülüyor> Onda bələ fikirləşiniz ki, bazlıqan da kişilər eləyir Həə Kimlərlə eləyir, nəyilə eləyir? Qadınlarla Onda qadın da eləyir, lə belə təqəmə Düzləyə Bəs, siz nə təqəm? Yö, mə eləyənmirəm Bazlıqan da Konkret Nə fikirlərinizi deyə bilərsiniz? Onların ağılbazı Başqa baz tanımlısınız? Yox Ümumiyyətlə, hər insan bir şeyin bazı olur, hə? Həvəskəri olur, Bəs siz nəyin bazısınız? Mən nəyin bazıyam? Memarlığım Ağılıma bu gəlir ki, o sözü baxır kim necə qəbul edir? Baxır kim necə qəbul edir? Başa çürsünüz, hansısa bir peşəyəm həvəskarlığıq, meyil Belə də qəbul eləmək olar. Ona baxır, kim necə qəbul edir? Hər, Hər həminin öz düşüncəsi var, bəli. Hər cür. Siz necə fikirlərsiniz? Mən deməzdim ki, neyələ. Mən yaxşılığa doğru deyərdim. Yaxşılığa doğru. Çünki bizim cəmiyyətimiz gözəl cəmiyyətdir. İnsanlarımız gözəldir. Cavanlarımız gözəldir. Daha da yaxşı, yaxşı yönə gözsə, daha da yaxşı olam.